חוק השני של הטרמודינמיקה, הוא אומר שהאנטרופיה והיקום גדלה כל הזמן. השינוי באנטרופיה של היקום, כשמתקיים תהליך כלשהו, תמיד גדול או שווה לאפס. ופי שראינו בסרטון הקודם, יש לזה הרבה השלכות. ולא תלות בצורה בנגדיר אנטרופיה. אם נגדיר כשווה לקבוע, כפול הלוגריטם של מספר מצבים, כפי מהמרח הדילר לים או שנגדיר את שינוי באנטרופיה כשווה לחום ונסענו מהמרח, כריכת התמperature בא ונסע. כל אחת מהגדירות האלה ביאחת גם למחוקה השנייה שלה. תמודנאי כאן, וענו לנו למשר륵 לנו גוף חם, והמגע גוף קור. נגיד שזה T 1 ויש לי T 2 כן? החום יוחזר מהגוף חם אל הגוף קור. הרי נוזל נפננו את בסרטון הקודם. החום יזרום בכיוון הזה. אחד המגיבים לסרטון הקודם ביקר שידבר על השדון של מקסוול. מה עשה זאת? זה ניסוי מחשבתי מעניין ש... שנראה כאילו הוא מפריך את החוק הזה. כאילו שהוא קורא תיגר על החוק השני של הטרמודינמיקה. השדון של מקסוול זה שם התגרה. את כמה שידוע מי שקראה לשדון היה קלרן, לא מקסוול. החברה האלה התערבו בכל דבר. השדון של מקסוול. מקסוול זה דימון. זה אותו מקסוול. הוא רואה משווארות מקסוול. מקסוול עסק בה הרבה ניסים. הוא שיצר דמות צבעונית די באמצע המאה ה אדם חד מאוד. מהו של מקסוול? מה אנו אומרים שרואים משהו הטמפרטורה גואיהתה משהו אחר. אנחנו מבינים שהאנרגיה הקינטית של המומצא של שלו, המתנגשות כל הזמן, האנרגיה הקינטית של של המולקולות קנה, גדולה מהאנרגיה הקינטית של המולקולות קנה. יש לנו דש דיבאת על האנרגיה הקינטית Hamming מצט. רובנו היא מקרו, אנחנו מדברים על רמת בכל מולקולה תהיה יש שונות, והוא תהיה אחת לשנייה, המולקולה הזאת עשויה לנו במיעוד מאוד גבוהה伊 המולקולה הזאת עשויה לנו מאוד לאט הזאת עשויה לנו מאוד למאה. זה בלי מהירויות אתה מצייר זה פוללגויות. Tatavoz eg referentก Collins של כל מצבי המיקרו האלהِ אבלjes tulющ�ежд ואפשר להגיד גם שזה מסולם כנגOK זה אך יש לנו התפלקות שלמה של חלקיקים. אני אגיד שזה מספר חלקיקים. אני רוצה לקבוע כאן כנא ניטה ולהשתקבו מושג. יש לי הרבה חלקיקים שהם ב-T1, אבל יש חלק מהחלקיקים שיכולים להיות קרובים יותר ל-0. יומעטים כאלה. יש שיכולים להיות ב 1 וגם מעט חלקיקים להיות להם אינרגיה קינטית גבוהה מ-T1. גבוהה מהאינרגיה קינטית הממוצרת. כל מולקולה הזאת, תחליט מולקולה הזאת, זה קאם למתה. היא אחד מהן המולקולות האלה. ת흔ש יש מולקולה מסוימת שיאת גם רוב מנוחה, שיש שвед פובס, ישו ממקום יש נגיעת פלגוח למש של החלקיתים. צורה, מארחetti שתיים קאנ. בימין מוטצ'ה, בימין מוטצ'ה, בימין מוטצ'ה, המולקולת יותר נמוכה. אבל יחוליג מולקולה שיש ל energía קינדיטית ממש גבוהה. אובן יש בימין מוטצ'ה, יש נגיעת קינדיטי יותר נמוכה, שימצא האנרגיה הקינטית הממוצעת היא נמוכה יותר, אך ההתפלגות עשויה לראות משהו כזה. אני לא יכול ללכת לאחור. הוא עשויה לראות משהו כזה. אני לא יודע, יכול להיות ככה. נעשה זה קצת אחרת, צעיר אותה בוא. טוב, גובה, יכול להיות שתיראה... ככה. בסדר? לב, יש מולקולות מסוימות ב-T1, שמתחת האנרגיה הקינטית של-T2, נכון? המולקולות האלה. אלה המולקולות העתיות כאן שימו לב, גם שבת-T2 יש לנו מולקולות שמעלות אנרגיה קינטית. זו bagona והמנוצה בת-T1 המולקולות האלה המולקולות המהירות ב-T2 למרות ש-T2 במרחאות או לא במרחאות יותר קר יש אנרגיה כינטית מנוצאת ממוחה הטלת mosquitoes הרמת המיקרו מראות בעצם די מהער ויש לנו לקלות מסוימות כאן, ונעות בעצם די לאט. מקסווי על שאל, מה היה במילה שדון, אנחנו כן ישתמש במילה שדון, כי זה הופך את זה מעניין. עכשיו הוא ברונקסויימת גם מטאפיזית. מה אם היה לנו ברנש, נקרא שדון, מסתורית כאן? זאת יותר ברור. שתי המערכות האלה מבודדות. נגיד שהן מופרדות אחת מהשנייה. זאת T1 עם רבות, בעלות המריות כמציאות שונות, וכאן ישנה T2. המציאות הן מופרדות רק באמצעות החיבור הקטן הזה כאן. זאת T2, המולקולות האלה היא יותר איתיות. הניסוי המכשב של מקסוי אמר נגיד שיש כאן ברנה שאחראי על הדלת תכן שהדלת היא כאן והוא שולט על הדלת הזאת כשאחל את המולקולות המהירות ו-T2, אחד מאלה מתקרב לדלת אם שזה החלקי כזה שטס נגיד שזה מונה מהר מאוד יש לו אנרגיה קינטית מאוד גבוהה מונה לקראת הדלת אז השדון אומר אני רואה את החלקיק, הוא מתקרב לדלג ואז הוא פותח צוהב ומאפשר לחלקיק להיכנס 1 אחרי שהוא פתח את הצוהב בדרכו והיכנס 1 ואז כי הוא רק מאפשר לחלקיקים מ-T2 ו 1 גם שהוא רואה חלקיק מסכן ועוד אחד החלקיקים כאן הוא פותח שוב את הצור, הוא מאפשר לא לעבור ואז החלקיק הזה מופיע כאן אם הוא ימשיך בכך איך היסט תראה בסופו של דבר? ניקח כל החלקיקים היתיים נצא את זה כאן, נצא את הגבול מזמי מה בסופו של דבר? כל החלקיקים המהירים, חלק מהם היו חלקיקים מקוריים של T1, נכון? יש לנו חלקיקים מהירים במקור ב-T1, שיהיו עדיין בצד הזה של המחסון. בצעייה הזאת כדי שלוטות בהלבודות על שני הציורים, כן, זה ציור נפרד. כל החלקיקים המהירים ב 2 היו תקועים כאן, כי לבסוף כולם יהיו לדלת עם זמן מספיק קרוב. במערכת הזאת תהיו החלקיקים שיהיו במקור של T2, הם גם יהיו בצד הזה של המחסום, תהיה כאן קבוצה של מולקולות מהירות. בצורה דומה, כל החלקיקים היטיים של T2 יישארו בצד הזה של המחסום. אלה חלקיקים היטיים, יהיו פה כל היטיים של T1. אני צריך לקרוא T1. צד 1, חלקיקים צד 1. בקטיקים היטיים של צד אחד. מה קרה כאן? זה היה הגוף החם, וזה היה הגוף הקו. החוק השני של תרמודינמיקה אומר שהחום מובר מכאן לכאן. הטפרטרות שלהם אמורות להשתוות, במידה מסויית. הגוף חם אמור להיות יותר קו, והגוף הקו אמור להיות יותר חם. הם אמורים להגיע לאיזשהו ממוצע. אבל השדון הזה גרם לכך שהגוף החם יהיה חם יותר, נכון? האנרגיה הקינטית הממוצעת כאן, עוד יותר כבר, הוא הביא את כל החלקיקים בעלי אנרגיה קינטית גבוהה להתפלגות הזאת. עכשיו, ההתפלגות הזאת, תראה, אם מעבירים את כל אלה לכאן, ההתפלגות תיראה עכשיו משהו כזה. נראה אם אני מצליח. נצלם משהו כזה אבותי 1. במקום ההתפלגות הישנה. לפצי 2, היא לקחה כל החמים, את כל הקרים מ-T1, החלק הזה ייעלב, הם לא יהיו שם יותר, והוא הוסיף אותם ל-T2. ההתפלגות 2 תראה משהו כזה. ואילים את אלה מ-T2. הוא לקח את כל אלה מ-T2, נחק את זה כאן. זאת הייתה ההתפלגות השנה של 1 ההתפלגות של-T2, נראית משהו כזה. הממוצע של 2 זה ה-T2 החדש, וה-T1 החדש יזוז ימינה במי קצת. הממוצע יותר גבוה. במיוחה שהשדון הזה הפר את החוק השני של התרמודינמיקה, במסגרת זה. הדיאגרמות שלי חופפות... הדוגמה הזאת מראה שהחם הופך לכם יותר, הקר לקר יותר, נשם, כשהניסוי את החוק השני של התרמודינמיקה, זאת הייתה לא בפטורה במשך הרבה שנים, אפילו במאה הזאת, אנשים חושבים שיש פה זיוף נוסיון. יש פה משהו לא נכון. מה שלא נכון, אני לא הוכיח זה מתמטי, זה משהו שדומה לדוגמת המקרה. הברנש הזה, אולי הוא כדי לפתוח את הצוער, רק שמתאים, עוברים מהצד הזה, או כשהחלקיקים העטים עוברים מהצד ההוא, הוא צריך לעקוב אחרי כל החלקיקים, Subscribe before, Wait על זה, אין לי כל החלקיקים, אלה לא כדורים ב לרמת המקרו, אלו מולגולות או אטומים ברמת המיקרו. הוא חייב להעיר עליהם, או עליו לפגוע בהם באמצעות אלקטרונים, להשתמש אלקטרוני, עליו לעקוב אחרי מיליוני-מיליארדי חלקיקים נמצאים כאן. חשבו לזה, אם הוא לא עושה את זה בראשו, צריך שיהיה לנו מחשב עם שוואב זעיר ועוצמתי, ומבצע את המעקב. עם מחשב צריך לעשות זאת. מדובר על מחשב בעל אספק מאוד גבוה, כשהמחשב ירוץ, לפי את השוואב העוצמתי הוא ייצור המון חום. גם כדי להעיר, או כדי לפגוע עם אלקטרונים, וכל המולקולות השונות, למדוד את המהירויות שלהן, הוא ייצור הרבה חום. הוא לעבוד קשה מאוד, יהיה עליו את הכל. הוא לעבוד בפרח. התשובה הנוכחית היא, ולא, כאן לא כאן להוכיח אותה בצורה המתמטית, התשובה הנוכחית היא רוצים לבנות שדון כזה, קבל לוודא שבימינו ניתן להשתמש בסוג של מחשב, מסוג של כדי לעשות את זה. יש את זה. המחשב הזה, וכל המערכת הזאת ייצרו יותר אנטרופיה. הדלתה-S שהוא ייצור, יהיה גדול יותר מאנטרופיה שהולכת לאיבוד, על ידי הפיכת הצד הקר לקר יותר והחם לחם יותר. לא עשיתי פה שום דבר קפלני, לא הוכחתי שום דבר. בכל זאת, השדון של מקסוול הוא ניסוי נחשבתי מעניין, כי יוצרנו להבין יותר את ההבדל במצבי מקרו ומצבי מיקרו. מקרו רגע במונחי טמפרטורה, ואיך ניתן להפוק גוף קר לקר יותר, וגוף חם לחם יותר. אבל זה אינו פרדוקס, או משהו תומד את זה. כשחושבים על האנתרופיה של המערכת כולה, צריך לכלול לדוחה את השדון עצמו. ואם כוללים את השדון עצמו, הוא יוצר אנתרופיה כל פעם שהוא פותח פה צוהר. תרושל גם אנרגיה מסוימת כדי לפתוח את יוצר יותר נasser מטופי אולךת ליהבוד כאשר אחד מהחלקים המיתיים האלה עובר לצד השני שלנו מקסם אנושה. חוני כי רציתי שתהצפו לנו צו זה כדי לישון יחסותיים ונyen ונדריבו סיפור